Andrei, vreau să, vreau să arăt aici, la protecția consumatorului, ce am comandat și ce am primit. Da? Uite ce am comandat și ce am primit. Două, două meniuri de pui, un McChicken, mi-au dat apă cu nouă de alea, uite. Păi și unde sunt alea nouă ale mele? Sunt pe bon, da? Ai luat bonul? E pe card. Da, da, bonul, a dat eu nu văd niciun nimic la pachet, uite, mi-a dat seapte. Dacă nu ți-a fost bun, nu înseamnă că de ți-a făcut. Nu, o să nu-i întâmplă, mă. Să-mi trăbesc ca alea, că-ți